اللي حق عالبيل مدلع ملازول وبلع ميزول ونا ماشي نحيد نخرج لك الطبل صباح معيد بزاف تصرف لنقص كي ردك غي هادي متعود بغا تركب الى الحنطر بغا تمشي اسطنبول حيو من غرن الاخر بوتا باتا فورشور من راسنا الرأي خدمة زباين واللي يقال لك فهادو خي قول له يتكفر ده باقت عزي مسكين حيت حيت غنطلقو الري اما ديالك خشيه انا باقي معكس فحال شي كوالا كوالا هادا راه تصحيحة لي خوالا خوالا جيب شي معيز و دابا في العيد الصغير دي عينك دبله حالا حالا كل مانكول بكالا شعب ببركه نومي شوفتي الهلال جبارتي راسك واحل واهل بالحاق في الحلال وما كتحسبش الرباح كتسبر اللي كتسال وما كتخافش تبان بالحرق كتخاف غير تتقلب بغيتي تطغى آه ياو دق حبات ورا تباك بقي تمامات شمن قوانتا انا رانا مارت فولا حيات بيها غمرت شمن ارض حدا غمرت جيب ساعه بالعالمات شتي تينا بالضب نشوفك موت يغلبني الضحك مره السقوار باه تبكي سمع كتقول بالصحت هب هذا الشخب الشحت ديوان طرنا سنين حتى ته بوتجت من الشاحم نشوف جيني السحت فوق الطابله دي عمر حياتي في الضاه قلنا المكتب ولا جا ماقدرتش نتسناه لا خدنا الله ندخمه قرامش انا يا لكم السلطة وشا تما كل نهار بوشه آه آه آه آه مبروك ليد نومي شوفت الهلال جبرتي راسك واحل واهل بالحاق في الحلال وما كنت الرباح اللي كتسال وما كنتخافش تبان بالحرق كتخاف غير تقال